Illat pimenevät. Kausi alkaa. On oltava valmis erottumaan. Valmis nousemaan yli tavanomaisen. On löydettävä vahvuutensa. On näytettävä myös muille, miten se tehdään. Ole sinä tällä kaudella se, joka loistaa kirkkaana muiden tähtien joukossa. Ole vahvasti näkyvä. Muista heijastin.